Ultima ori, fostul procuror Mircea Negulescu, zis Portocal, este audiat la Dna. Fostul procuror Mircea Negulescu, zis sub porocal, Portocal, a ajuns marci dimineața la sediul central al Dna, unde urmează să fie audiat. Deocamdată nu se cunoaște sublinierea te dosarul în care are loc audierea. Negulescu, fost procuror la DNA ploie sub liniere, a fost suspendat din magistratul printr-o decizie a CSM. Acesta a contestat în instant suspendarea.